අලින්ග කොහොමවත් බය නැහැ මම බිුරු පළව ගමයි මගේ බාහ කඩේතු වරක්සකරගෙන යතියේ ඒ වෙනකොට අපේ කිලනාත්තු මන්නේ කල්ියා ගහන වෙලාවේ මේ අලියා කවුදද රාජ්‍යයේ මරේ සලකන්නේ වබරුනේ නේ තරම බරලා තියන. ඒ ඔක්කොම විනාශ කරලා මගේ වැට කළු ඔක්කොම වහාම ඔක්කොම කලා විසි කරා. මගේ අලුත් කලා විනාශම කරවදන්න. ඒ නම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කියන්න දෙන්නා නම් මම අපේ කෘෂිකර්ම උපදේශක මාහතුන්ගෙන් ගරු මම සාමාන්‍ය නිලධමයෝ අපි ධන කරෝනේ, ලෝණ මාත්‍යා. මේ වගා කටයුතු විනාශුණාන් පස්සේ මේකට ඔය වල පහගමි පුරක්වනවා ගාන කිසි කන්නේ නැති එක පුරක්වන කන්නේ නැහැ last time se asun tumi ape verify kia dar passe ඊට පස්සේ මේ 2014න් පස්සේ තමයි නැවත මේ නාගරික දේශයේ මේ අලි උගහන නිසා මී යන බලංගල දු. එතකොට මේ කාර්මයේදී 2020 දී 2020 දී මම හොරගාන වියාපෘතියට මේ වියාපෘතිය නිසා මේ නාගරික වලපදේශයේ අමරින් හේතු වෙන ජන ජීවිතයට දේපල ජීවිතවල ගෝවිජන් හාරිය පිළිබඳව එදා හිටස් ආන්දෝලන මතකතම සාකච්ඡාවදී මම මේක ඉදිරිපත් කරා මේ ඉදිරිපත් කරන ලියවිල්ලද මේ ප්‍රශ්න 10ක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා හැබැයි මේ ප්‍රශ්න 10 මේ වන ජීවීන් වන අවි නිසා ජනතාවට විහිදව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වඩ අප morally හැබැයි එතකොට අපි මේ භූමියේ පිළිබඳව ආදිමියලා සැලකලා බලනකොට මේ අයි ජීවතන අපිට අමාරුයි කියලා එවන්න බෑ අපිට. 얘ලගේ නිජ භූමිය තුළ 얘ල ජීවත් වෙනවා. අද අපි බොහොම අවාසනාවන්ත විදිහට මේ කාලයකටත් මේ මුරාගසම් வியாපතුය තුළ අර මේ මහමෙවුනාවක් හදන්න මාසක කවුන්ටරෙක ඉඳලා කම්මන්න සම්මිය කියන ආසන්න හේතුව තමයි අලි හැමදාම ඉන්නේ එතන. එතකොට මම හිතන්නේ ආදිසලේ නම් කොහොමද මේ අපිට ගම්නසිය අපිට කරන්න පුළුවන් මේ තමා මේ වැන්න තිරලා තියෙන භූමිය අපි රැක ගන්න ඕනේ. මේක මේ අපේ යුබරදිනම් මේ බො විදංගල රෝල් මොහොමියේ වාර්යා කාලයට මාලි වැඩ කරමු ක්‍රම්රාකාරය හා ඒ වන සංග්‍රහතන හා වන ජීවි කල නිරලාරෙන් තෝරනෝන තරි මාලි වැඩදිනුත් මේ රටේ ආදී අදාලියක් වායතු බලන් ආදීයාල රේඩියෝ තියන්නේ මෙලියගේ වාර්තකු නුලිය කොට මේල කොට රැගෙනු නුලිය කොට ගමන් අර වෙන මිනිහාද බෝකෙද එහෙමද කියන වෙනත් ගමන් දෙකක් නැහැ ජීසියා ගන්න පුළුවන් මේ මුරගහන ජලාශ්‍රය නිසා තනකොළ ගහක ප්‍රතිලාභයක් නැති මේ මිනිසුන්ට වෙලා තියෙන ආද බඩු දුක් විඳි බරළු බරළු අපි ඉන්න කාලෙ හාරග්‍රෙලමගේ හැමත බණිනවා ඔගි පොත් තනිය හැබැත් රාජකාල් මිනිස් ජීවිත දර්ශනයක් තිබුණා. සමාහර ඕගයක් කාලක් පාරින් අහුවෙනකොට පාරදිග යනකොට මඤ්ඤෝග කනහ දෙලක තිබුණෝ දෙකපට ලෝගන ආරගෙන පාරේම කාලා තේල ගා ගම්මුණ තේල තේල දහ පාර කාල වෙන කාලා යංග කූඩු වල ඉතිහාසය. මේක වෙලා තියෙන මොන දහ කන්ද හතුනට පස්සේ රටමහග තියෙන ගුණ කංගල් දින 9කට පුරවනවා. මිනිකර ජබුලෙකදී තේත දෙමාපියෝ මිනිස් මනාලියෙක් කිව්වොත් අමරකා කන්ද බොහොම ප්‍රදේහිනේ කන්ද මොනද කියන ඉන්දතේ නක එකදිනකම බඳිනා. පවුල කාරේ විලා වරෝටක් වෙදිනු ලෝලි ලින්දනා මිහිහලාරගෙන යන්න. එම දයන් සතුන්ට බහරාමි මෙරිස්සුව මෙහිං කලමාහරින වල වෙනත් වෙනකට සෙඳු කරන වල කියලා තීරණයක් ගන්නවා. කම්වාසීල කියලා තම දල්පවල් ආරක්ෂා කරගන්නමින් පෝෂණ ක්‍රමින් තමංගේ දනදානි භෝග කරමින් තමයි ජීවිතේ කරන්නේ අත්තරම බල බලdal මට කියනවා මේ ගැටලුව මම අනුව ගන්න අත්තරම මේක මේ පාරකට විතර නෙමෙයි මේ නාවල පොලිස්තරවිස ප්‍රවිස කීපේකට බලපාන ගැටලුවක් මේ පැත්තරේ ඊට පස්සේ ආණ්ඩාවදරටට මේ නාලාඩගල දිවිගිය පැත්තර නාවල පුලිස탄 ගණ්ඩාරව දු අත්‍යතරව හවි ආසන රාජපතිවන් මහත් danno මේතර අත්‍තරම පාර්ලිමේන්තු මනි මේ බලධීවි කාරියලත්ෙක් කතා කරලා තනම මේකට අපි පාර්ලිමේන්තු මණ්ඩමට ඉයේ කතාව කරා කියලා ඒකින් අද අද අපි ඒ අලුත් කාණ්ඩයලට කරා මොකද මේ පළාතේ තියෙන කාර්යාවයට ඒගොල්ලෝ මේකට විසමුමක් එක පාඩ ගන්න බෑ කියලා තමයි කාන්තවේ පින ප්‍රධාන කාර්යාල අපි ඒගොල්ලෝ එක්ක කතා කරා ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වා මේකට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කතා කරනවා විසමක් ලබන්නු මොකද දැන් අපි මේ මේ මේ දින ටිකේම මේකට අපි විසමක් ලබා දෙක කතා කරලා වැඩේ කරගෙන යන්න තමයි අද අපි සාකච්ඡාට උතුමව අපි පොරොන්දු වුණා ඒක කොහොමරි මේ දවස් ටිකේ අපි এটা අපිට හන්දෑවේ පොලිසියෙන් හරි එස්පීඑෆ් එකෙන් හරි වෙනත් තාකාරයකින් ආරක්ෂක නිලධාරීන් දාන්න බලවන්නම් අද හන්දෑයේම මේ අඩි 2 කිලෝමීටර් 3ක් විතර ඈත වල අද හන්දෑයේම මේ කරමු අපිට කරලා ඉහළට කතා කරලා කරන්නේ මොනවා හරි එහෙම අප අවශ්‍ය පදරමක් අපි මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සු වඩගහගෙන යනවා ඇතින්. හැබැයි මේක කල්මරලා හෙට අපිට ඒකට ප්‍රතිබාධන නැහැ. මේක කරන්න අපිට කියන ඒ අරමුණේ ඉඳපස් බොහොම සංවේදී කාරණයක් මේක. ඒ නිසා අංක එකට ඉල්ලන්නේ හෙට උදේ වෙනකොට මීටර් 200ක් ගිහුවා මාලියා ඉන්නවා. මීටර් 200ක් දැන් උදේට ඇවිල්ලා ගියාට දැන් දැන් ඉන්නවා මාලියා අලි. එතන දඩගොල්ලට යන අලි වෙලයි. කලම ගම වෙත යන අලි වෙලයි. මහා රාගමෝට යන අලි වෙලයි. උබ්බිරියට යන අලි වෙලයි. මහා රාගමියේ වසමේ පෞල් තියනවා 100 අහ 108 හරි 108ක්වත් තියනවා පෞල් මහා 1 1 3 2 Sm passer 12 10. and 12 1 12 6eur 21 10 30 10 1 12 2 15 1 gehtoso Ե litt දුවගරුවට මේ ගම්මානයේ ජනගහණයව ආර 1500 කට ආසන්න. හැබැයි සත්තු සත්තු කොට කරලා නැහැ. අපි කොට කරලා තියෙනවා. සත්තු කොට කරලා අපි කොට කරලා තියෙනවා. මේ වරාත්‍රි මේ ගම්මාන පහතම අපි ගත්තොත් අලි 50කට වැඩිය නෑ මේ පොඩේ. අලි 50කට ආසන්නයිදී. හැබැයි පාවුල් ගත්තාම 495ක් කියනවා. පවුල් 갔다 495ට පවුල්වල 4500කට ඉන්න ජනගහණයකට අලි 50කින් වෙන කලදරයට හැබැයි අපේ ගම්මාන මැදින් අපේ දෙවල් මැදි අලි වටලා දේන්නේ. දැන්නේ අලි ගම්මාන වල වගේ නෙවෙයි මහා රාජමෑයේ ගම්මානය. ඒකෝට මහා රාජමෑයේ ගම ඇතුවයි. පුබ්බිලිය ගම්මානයේ එක ගෑල්පක් විහිදිලා නේ. මේ බාර්ග දෙපැත්තේ අපිට පේන්න තියෙන ģෙවල් ටික විතර. ඒක තමයි හැලම ගහවත්තේ ගන්නන්නේ පොඩ්ඩක් විහිදිලා තියෙනවා. ගම්බවන්නේ බාර්ග දෙපැත්තේ තියෙන ģෙවල් ටික විතරයි. බබර ගහවත්තේ තේමා. ඒක කොට වැඩිින්ම target එකට ලක් හේතුව මොකද අපේ වඩවි වන මොරගහගන්නේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරනකොට මොරගහගන්නේ ව්‍යාපෘතියේ හිතමු නිරදානේ මොකද tere tamanද කැලෑ ගබණ්ඩ තියෙන කන්නලිකමයි. කම්මැලිකමට අපේ මේ ගෙවල් වල අක්කර දෙකයි තියෙනിടමක අක්කර දෙක inventory එකට අලි වැට දැම්මා. අපේ මිනිස්සු අලි අලි අපේ අලි වැට කඩපු ගමන් එපෝ ගේගාව එනක්ක ටොයිලට් එක ගාවන්නේ. මේක අපි එදා මේ මේ මේ විනාශේ අපිට වෙන්නේ ඉඳ තියන්න මේ අපිට මේ ඉදම්තික නිදහස් කරලා ටිකක් ඈතින් අලියට දාලා දෙන්න කියලා. හැබැයි ඒකට හේතු ඉදිරිදරයන් එහෙම තන් දුන්නේ නැහැ. මුරගහ කන්ද විවාක්‍ෘති ආරම්භ කරනකොට ලග්න ලග්න මේ මේ මේ ප්‍රදේශයේ විරෝධතාවය ගොඩනඟලා වලකාන්ද විවාක්‍ෘති ආරම්භ කරොත් අපිට විශාල ආසාධාරණයක් වෙනවා අපිට කියුවා මරඝකටන විවාහ ප්‍රති ආරම්භ වුණාම මේ තියෙන කුසීපාර වල ටික අපේ ගම්මානේ පාර වල ටික වැව් ටික අමුණු ටික සියල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය වෙනවා ඉදි වෙනවා ඒ නිසා ඔබේ ගම්මාන බලහින්නකට දිය වෙනවා ඒ හින්දා මේ කාර්යයට උඹලා අතවස්සමල්ලා ගිරුවා අපි මේ වෙලාවේ අනේ මේ කියපු কারণে අත හිසුවා ප්‍රේත ප්‍රතිමාලගේ භුක්ති විඳිනවා මරඝකන්ද ජලාශයේ ඔය වැට සකස් කරන අලක්තාවු මම හිතුව කඩේ සිනා තුමත් මේ කොටාවේ සියව ගස්දාම්දා කට වේලා අපි මොරගහන භූමියේදී ඔය මායිම විනාශ කරச்சு. එතන මායිම දැම්මේ ගලාගෙන එහා පැත්තෙන් එපාර දිගේ ඇවිල්ලා මෙතකින් කොඳුන වල අංගතකින් දුර සමරගාවත්තේ හඳ මුදුනේ දාන රටෙන් ගිහිල්ලා මහතැනට දාන එතනින් ගිහිල්ලා කරුණාවට දාන මේ පාර හදන්න සැලසුම් කරේ. නමුත් අද වෙනා කියන්නේ පාර මෙහෙම එනවා මෙහෙම එනවා මෙහෙම. ඒක කොට මෙතෙන් ඉන අලියා යන කොට ඔබ සඳහන් කනවා. ඔබ අපි සැලසුම් කරේ මොන නෙවේ ප්‍රාමිකමක එකම පිළිවෙලකට නැට ගන්නු. නමුත් කටේ දිග වැඩි වෙන දින්නු මේ මෙම ලවුන්කේ ඒ කරපොයයට වැඩි උදල් ගන්ද හනන්නා වැඩනවන් කරා අද වල දුක් විඳි ආදී එදා මේ සැලසුම කරලා තිබුණා මේ තිබුණත් අනිදා අනිවැදන් ගාලටින් ගොඹ වැඩේ එදා අරියා වෙනත් ඇයි අපි එදා කියන්නේ කියනවා පොර දෙන්න කිව්වට හැතම්ම හදාගත්ත පහ අරිද දළු වල් තිබුණා ජනාධිපතිපත් අද මිනිස්සුරෝ අපි අරිද කලේ කියනවාද ආහාර නෑ පොතුපන්දෙන් විලම්කොල කන්දෙන් අපකොල මේ මේ මේ මේ මොරකොල කන්දේ නෑ අනිකන කෑම නිසා අලිහිද උප ප්‍රදේශයේ ಅದයතල </thead>මතර මේ වෙනකොට ආරම්භී අක්තර 50 වි ප්‍රමාණයක් අලි ගහනු ප්‍රදේශයේ දැරටදීන ඉතින් නිසා තමයි අපි මේ කර්තේ උදා මේ අලි වැට අපි කලින් සලසුම් කර ගහනවා නම් මේක හරි නැති නෑ දැන් මේ ලෞම ගෙහින් මේ ගොරෝ කන්දයි වෙහි ඒක වේවැට විනාශ කරලා අර පරණින්ම සිසනොම සාකච්ඡා කරපු කෙනෙක් ඉතේ වැට දර්මා නම් මෙහෙස අලියන්නේ නැහැ දැන් මේකට නිශ්චිත විශ්මුක් අධේ දෙන්න පුළුවන් කියලා දැන් දේනෙලෙ දෙන්න බෑනේ අපි කියන්නේ දැන් මෙතන ඉන්න ගම්මාන ගායෙම මිනිස්සු ඉන්නවානේ ඒ නිසා මේ වෙනකොට උදාහරණ තත්ය අද හන්දෑරේ උදාහරණ තත්ය කියන්න බෑ ඒ මගේ ජීවිතයේ නිලදාරි මාත්‍රු දැන් සම්බන්ධ කරන්නේ අපි ගල් කැටයක්වත් අතින් ගන්න නෑනේ. ඔකත් ජීවිතයේ වැදගත්කම මේ දැන් ඉන්න අවරණ වගේ මනක් දෙනවා නේ. එහෙම කියන්නේපා මොකද රාජ්‍ය සේකන්තuma වෙතම මේ පදචිත වදදින නේද? ඒ වගේම වෙතම පොරොන්දු වෙන බණක් කියනක තුළ දැන් අපිට බයි සමාක මිනි දාලා කිහිල්ලද ගන්නෙත් නෑ. නේද? එහෙම ආවෙත් ඉන්නේ නේපා. දැන් මේකටත් වෙයි කියලා. ඕකක් දාගෙන මිනිහා පොරොන්දු වෙල ඉතින් මේක මෙතුමා කියලා දැන් කතා කරලා දෙන්න ගන්න ගමසකක් නියද ඒ හදවතට අපි මේ මේ මොලන්ට කතා කරලා ප්‍රමාණ ඒක උදේම ඔය වගේ නැති මොදියන් කතා කරන්න මේ පොඩි දැසි මාතරක රජේ අලියද හලන දෙති දින ගෙදර පිංගම ගෙතෙන්ට මෙන්න කියන්නේ ඔව් රසයි නැහැ අපේ අමාමගින් ගන්න දැන් අපිට දැන් දැන් තීරණ ගන්න අපි නෝල් වැඩි එක්ස්පර්ට්ලා වැඩි විතර පොලීති කවත ස්ටිෆ් එම්බලා අපි කරනකොට තියෙනවා නේද අපිත් විද්‍යාත්මක බලකිනේ ඒගොල්ලෝ එහෙලනේ කරු. අපිද දැන් මේ මේ වුණේ ඊයරාත් ඊයරාන් නුණ මේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් හතෙන් පස්සේ වාහනයක්වත් ගන්න නෑ. ඒක තමයි. අපි තමයි ඒ වෙලාවේ මිලදී ගන්න මිනිසු ආයෙකට මොනවාරි ප්‍රකාශ කරා. ඒක ඒ වෙලාවේ පährහැරීම, ඊයේ දවසේ පährහැරීම, පෙරේ දවසේ පährහැරීම. එතකොට රැ වෙලා මේ අලි එන්න එන්න තවත් මිනිසුන්ගේ ආයෙක නැති දැන් අද රැත් සාමාන්‍යයෙන් අද දවසේ දවාලේ සාකච්ඡා කළා මේක මෙතනින් හෙටර කරමු කියලා යනවා කියන්නේ. අපි අද රැත් කඩක් කන්න ඕනේ. මොකද මේ කලෙවෙද වෙන වෙන මේ මේ අලි මේ මේ මේ වෙලේ ඒකවවස ආයෙත් නකොට එනවා. ඉතින් අදරයවත් මේ ටික පොඩ්ඩක් අපි බලලා පුළුවන් දේ දිනන්න සාමාන්‍යකරන්න පුළුවන් දේ. ඒකට අද මේ වෙලාවේ නිලධාරියාට මෙතන කවුරුත් එක්කම මොඩේ වෙන නෑව. කවුරුත් නෑව. ආවේග නම් දහන්න බයින්නක් නෑ නිලධාරී. ඒක නෙවෙයි. අපි සමාජ කතාවේනවා දිනවා තමයි ඔය කියන ඉතින් නැත්නම් අපි අදහස තිබුණු. මේ දාලු මේ ජංගම දුරකථනයේට මෙවැනි වීඩියෝ නිතර දිනුවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩ රට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දක්නපතින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබටයි අවස්ථාව උදා වෙනවා. එහෙනම් මතකයතුව මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ ඔබලා like කරලා යන්න. ආයෙදවසක හමුවෙමු මෙවැනි වීඩියෝකින්. මම හින්දි කරුණ